Quin tipus de fòrums pots trobar al campus virtual? En els espais d'assignatura als que pots accedir des del campus virtual, com a mínim trobaràs dos tipus de fòrums. El fòrum d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes. A més a més d'aquests fòrums, el professorat pot crear altres fòrums per a utilitzar-los com a activitat d'aprenentatge. Per exemple, per fer una activitat de debat virtual no presencial. En el Fòrum d'Avisos i Notícies, només hi pot escriure el professorat. Com indica el seu nom, aquest fòrum serveix perquè el professorat et pugui fer arribar avisos i notícies relacionats amb la l'assignatura. Per exemple, recordatoris de les activitats a realitzar o actes que es puguin fer a la universitat en relació amb els teus estudis. En el fòrum de dubtes, hi pots participar tant el professorat com l'alumnat. Aquest fòrum serveix perquè puguis plantejar dubtes relacionats amb la l'assignatura. També hi pots fer arribar suggeriments. A més a més de plantejar els teus dubtes, també pots participar-hi resolent els dubtes o consultes dels teus companys i companyes. En un fòrum, principalment pots afegir un tema de debat nou, o també respondre a un tema o intervenció d'alguna altra persona. Quan afegeixes un nou tema de debat o respons a un tema o intervenció, un cop has enviat el teu missatge, tens 15 minuts per a editar-lo i modificar-lo.